І святого Духа, благословляйте вся, яка поживна і Святого Духа. Ми щойно здійснили чин освячення Пасхи, яка є символом Воскреслого Ісуса Христа, а також освятили пасхальну поживу. І цими дарами напередодні великодних пасхальних свят хочемо поділитися з потребуючими. Цьогоріч зібрали 450 продуктових наборів до Великодніх свят. Соціальні працівники розвезуть їх людям, які цього потребують, розповідає соціальна працівниця благодійного фонду Карітас Хмельницький» Олена Венгер. Поїдуть вони на села, де у нас є під супроводом сім'ї. Також у нас зараз відкрився проект домашнього піка, де бабусі, одинокі люди похилого віку, також ми їм завеземо ці продуктові набори. Олена говорить, що входить у продуктовий набір. У нас є паска сир, кобаска, масло і яйця. Минулого року продуктових наборів роздали двічі більше, каже соціальна працівниця. Минулого року в нас було більше тисячі продуктових наборів, оскільки ми захоплювали і переселенців. Цьогоріч в нас теж є переселенці, але ті, які залишилися під супроводом в наших проєктах, які на даний момент ми реалізуємо. В одну із таких сімей з продуктовим набором сьогодні приїхали соціальні працівники. Добре день. Нормально. О, ви напалили, У селі Ярославка місяць проживає сім'я переселенців, які евакуювалися із Херсонської області. У мене троє дівчаток і двоє хлопчиків. Старша дівчатка Аліна – 12 років, друга дівчатка Ванеса – 10 років, третя дівчатка Кристина – 9 років, хлопчику Артуру – 8 років і це саме меншенькі – 2 роки. Ми були в окупованій території, то ми тікали 20 кілометрів пішком з дітьми. Вибиралися як могли. Нас мер района вивозив, нас воєнні вивозили, міліція супровождали нас усі, куди посадовили в поїзд. Приїхали в Кривий Ріг, а з Кривору вже ми на Хмельницьке. Нас посадили, поїзд це безплатне. І так ми сюди приїхали. кажуть, односельчани одразу допомогли їм призвичаїтись. Люди дуже хороші, дуже добре прийняли. Я позивна до голови сільської ради, потребувала, попросила, щоб мені якийсь будиночок. То зразу два дні пройшло, мені будинок дали з дітьми. Допомогу. Зразу люди дуже хороші. Люди і картошку допомагають, приносять. Дешу люди приносять. Кажу, може не треба, мені якось стидно, теж проситься. Ні, ні, ні, ні, ні, не треба. Ми розуміємо, що у вас дітки. Сім'я Сабіни – одна із 74 які беруть участь у проєкті «Міцна сім'я для кожної дитини». Це ще один проєкт, який реалізовують у благодійному фонді, каже соціальна працівниця Олена Венгер. У нас передбачені продуктові набори ми сім'ям даємо, миючі засоби, і також у нас є можливість одноразова така допомога матеріальна, якщо є потреба сім'ї, наприклад, там, облаштувати спальне місце або навчальне місце, там, тобто стіл і стілець ми можемо придбати, або якщо є потреба сім'ї в, в якійсь побутовій техніці. Пані Сабіна до нас звернулася з проханням допомогти Пральна машинка на півавтомат. Тому ми постараємося до травня місяця задовільнити потреби цієї сім'ї. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.